Forleden fortsatte Danmarks Radio deres krig mod vores rettigheder med en voldtægtshistorie. Og voldtægt er en forfærdelig ting, men det lader til at give journalister og politikere våde drømme. For når det handler om vores grundlæggende rettigheder, så bliver voldtægt ofte brugt som argument for at afskaffe eller begrænse dem. Lokning? hvad med voldtægt? Internets censur? Ah, hvad med voldtægt? Retssikkerhed? om hvad med voldtægt? En konkret sag her, der mente politiet ikke, at de kunne bevise, at den anklagede havde begået voldtægten. Det sagde de til den anklagede, og det sagde de til anmelderen. Og anmeldere i i voldtægtssager har altid en bistandsadvokat, så advokaten fik det også at vide. Anmelderen og hendes advokat mente, at politiet havde begået en fejl, så de klagede. Statsadvokaten var enig i, at politiet havde begået en fejl, så de omgjorde beslutningen. Men det sagde de ikke til den anmeldte, inden der var gået to måneder fra politiets afgørelse. Så der er altså sket to fejl. Politiet begik en fejl, og statsadvokaten begik en fejl. Hvis en privat virksomhed eller en person havde begået en fejl, og det gik ud over et stakkels voldtægtsoffer, så ville medierne kræve handling. Der ville være Facebook-grupper og shitstormer og krav om fyring. Men sådan er det bare ikke, når det offentlige begår fejl. For statsadvokaten afgjorde, at politiet havde begået en fejl, men ingen overvejede, om det skulle have konsekvenser for politiet. For politiet de har altid været dårligt til voldtægtssager, og politichef og politikere og minister de har altid lovet, at ja, det, det skal nok blive bedre, og det er blevet bedre, men det er stadig ikke godt nok. Og Dækningen de overvejede aldrig at undersøge politiet. I stedet så fokuserede Danmarks Radio på at kræve indskrækninger i borgernes rettigheder. og De fandt et par jurister, som sagde, at det er ikke muligt, umuligt, og så var overskriften på plads. DF er altid klar på færre rettigheder til borgerne, og denne gang havde de også SF og Enhedslæst Hvis man er anklaget for en forbrydelse, så er man krav på at få anmeldelsen undersøgt. Hvis politiet fortæller, at de ikke har tilstrækkelige beviser, så bør man kunne komme videre med sit liv. Hvis man har læst Dostoevski eller hørt interviews med varetægtsfængslet, så ved man, at det er usikkerheden, som er det hårdeste. I dag er der en karansperiode på to måneder, hvor politiet har sagt, at man er uskyldig. I den periode kan statsadvokaten ændre afgørelsen. Danske medier elsker stakkels ofre, og der er altid en politiker klar med et krav om en hårdere straf i en enkelt sag. Medmindre selvfølgelig den anmeldte er politiker, for så er det jo synd for dem, Claus Jort. I den konkrete sag er der en meget bedre løsning end at udvide den her arkaderingsperiode. Politiet kunne gøre som man gør i andre forvaltninger og høre anmelder, før man opgiver tiltalen. Vi tænker så at gøre A på baggrund af B, hvad siger I til det? Så har anmelder og deres advokat adgang til udtalelser, og de kan forberede eventuelle klage, og politiet kan inddrage en eventuel kritik og genoverveje deres beslutning. Det giver mere åbenhed i forvaltningen, og den anmeldte vil i højere grad kunne følge processen for, hvad der ligger til grund for en beslutning. Men det vil selvfølgelig kræve ændringer i politiet, så det er ikke en mulighed. Så er det nemmere bare at indskrænke vores menneskerettigheder. God weekend.